بس موز. إلى بالاخير. من بيت النمساوي. من بيت النمساوي. الفير حسون سنقاوي. حمادي. سواق العاصمه شلع. سواق بغداد. حسون الرئيس. من إيه. بيت النمساوي. العيون حسون الرئيس بعد وعد بعد وعد. جبى. وهاي من أهل السماوة العريس العلم أكيد أهل السماوة الأعلام على الرأس يلا شد ولاء ولاء ولاء الله احنا على ما ضلنا يا ولد بدون موسيقى منوع من موسيقى لعيون الحضور مجودي ابن عمو خطاره مجودي ابن عمو خطاره اكيد مجودي ابو زيدان ابو زيدان ابو زيدان ابو زيدان الحضور عباس الشرطي الله يصبره وبعد الله يصبره مجودي الغالي وخطارة هاي عيون أيوة مجودي وخطارة جباك أي أيوة, أيوة. يقول يا وحلس العريس وحل العريس, يعني العريس حسونه حمزة هاي العيونة بالعريس العيون, العيون حسونه حمزة حسونه على ياسر بلي مم. الحضور شلع هذا يلا هاي شيء للمعزوف ولعيونه وهاي أحلى أبو العريس شركة, شركة الود البابلية أكيد شيخ حازم الخفازة على الرأس الغالي شيخ حازم الخشاب أبو من العريس قطارنا وغرق اكيد الاعلام عباس وعلى ثامر عباس كابر وعودي مجيد يعني عباس عبد الله حسين ابو اللوريات كل شباب وغرق على الراس يلا شيل وهذا مردوده ابن عم علاوي تاج الراس العريس شبابه ابو غرق الحيانه والما حيانه على الراس انت الورد جيبه وهاي من علي بوشيل علي جمعه وقف حسين ابو حسين حسين ابو ليمر سوينا ايش؟ يا سوينا موال تروحوا شباب امزح الخشبه امزح